І так, всім привіт З вами я, Аня, і сьогодні я роблю по е, конкурс. Так, на банчики. Ну, ви маєте все, е, буде ссылка внизу, я не, лишу на е, вийти свою групу контактів. Ви маєте намалювати мене можна людини, можна аніме, можна тварина, ну, різно. Перше місце. Вы идёт право вот Або вот такой бантик. У меня, ну, в место он даже Вот вот Второе место. Дея, са, три бантика. Вот, вот такой. Вот, так, вот такой нарисован. Навыбер, навыбер вот такой. Ну, прикольно. Вот такой. Потому да, что это ничего. Ось окей. третє місце. Ось такий бантик. Ось такий бантик. Ось такий бантик. Або ось такий бантик. І останнє, четверте місце, ось такий бантик. Або ось такий бантик. Що ж, малюйте малюнки. Буду чекати. Всем пока.